Згоду на вакцинацію заповнює 16-річний тернополянин Богдан Кіндій. Він прийшов у центр вакцинації з батьком. Я саме з дружиною вакциновані, тобто батьки його. Ми вакциновані з перших днів, першої хвилі вакцинації. Ніякого нарікання на вакцину немає, Я я себе. відносно вакцини нормально все гаразд. Щеплюють Файзером та просять дочекати до 30 хвилин. Хлопець розповів, як приймали рішення вакцинуватися. Перший я взагалі не мав бажання вакцинуватися, ніякого. Не хотілося просто підтримав більшість думку своїх однолітків, бо вони теж не хотіли. Ніхто з моїх однолітків не хотів. А потім порадився з батьками і подумав трошки і ось прийшов вакцинуватися в черзі на вакцинацію Анастасія Вороняк з матір'ю. Дівчині 15 років, вона також студентка. «Мені мама сказала, я подумала ну, і погодилася. Краще спочатку зробити це, а потім не думати, що жаліти». Анастасію щепили тією ж вакциною. Матір дівчини Ірина Вороняк розповідає, перед тим, як щеплювати дитину, радилася з чоловіком. «Ми двоє порадилися. Ми обидвоє пішли ще в червні місяці, вакцинувалися, скільки почала і зразу сказали, що можна дитину, і ми зразу вирішили наточити. Загалом до 16-ї години в центрі вакцинації на Злуки 45 щепили сімох дітей, каже відповідальна за центр вакцинації Тетяна Кузнецова. За її словами, вік щеплених 15-17 років. Діток ми вакцинуємо лише однією вакциною, це вакцина Pfizer. Що потрібно для того, щоб дитину вакцинували від ковіду, розповів начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. В першу чергу, батьки з дітками мають звернутися до свого сімейного лікаря або до педіатра. Відповідно, педіатр має видати довідку про те, що у дитини забезпечені і наявні всі рутинні щеплення і, відповідно, з направлення з рекомендацією вакцинації. Тоді батьки з цим направленням звертаються в центр масової вакцинації, який у нас функціонує на проспекті Злуки, 45, колишній кінотеатр імені Довженка і, відповідно, можна провести щеплення лише за, присутно, за присутності батьків. Якщо в дитини немає усіх обов'язкових щеплень, тоді їх потрібно зробити та звернутися за щепленням від ковіду через 14 днів, каже Василь Данчак. За його словами, зараз у Тернополі дітей вакцинують лише в одному центрі вакцинації. Згодом планують відкрити окремий пункт на базі міської дитячої лікарні. «Міська дитяча комунальна лікарня подала всі необхідні документи, аби керівником робіт з ліквідації наслідків пандемії COVID-19 був введений додатковий пункт вакцинації на базі міської дитячої комунальної лікарні. І відповідно, після того наша дитяча лікарня зможе відкрити такий пункт вакцинації вже в себе. Окрім того, вона законтрактує Гартується з Національною службою здоров'я України на пакет щодо вакцинації і буде отримувати від НСЗУ за це також кошти. Богдана Сарабун, Діана Ярошенко, Василь Панчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.